Препарат зберігається в звичайних умовах – до 25 градусів. От термометр показує фіксовану температуру 15 градусів Цельсія. Так розповідає про умови зберігання і температурний режим, необхідний для нового препарату завідувачка складу номер 1 обласної бази спецмедпостачання Наталія Лепетун. Наталія Лепетун каже, ліки виробництва США випускаються в капсулах. Препарат молнопіровір, -ну отримали 15 лютого його. Капсули номером 40 в упаковці, 1536 ми упаковок цього препарату. Ось так він виглядає, буде розпреділено Хмельницьким департаментом охорони здоров'я на всю область, кому буде потрібно в кількостях, які на вимогу закладів буде, які обслуговують пацієнтів з ковідом. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олександр Завроцький каже, молнупіравір це препарат, який призначений для лікування хворих на ковід на початковій стадії захворювання у перших п'ять днів. Один флакон йде на курс лікування на п'ять днів. Дозіровка 200 мг, він приймається по 400 мг два рази в день. Розподіл буде зроблений на центрі ПМСД, які надають допомогу, амбулаторну допомогу хворим на ковід. Розподілено буде відповідно чисельності населення, які Слугувати і чи інший центр первинної медичної допомоги. За словами Олександра Завроцького, розподіл отриманих ліків сьогодні буде завершено, а згідно наказу Департаменту охорони здоров'я із завтрашнього дня його отримуватимуть аудиторії. Все буде пропорційно від чисельності населення, яке обслуговує той чи інший центр первинної допомоги. І також буде врахована однозначна організація вакцинації цим центром ПМСД. Об'яснюю чому. Тому що там, де люди вакциновані, там ми бачимо, нижчий рівень захворюваності на COVID-19 і навпаки, там, де центри ПМСД не там, де високий рівень захворюваності, там, звичайно, і більше хворих. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.